Com puc personalitzar el meu usuari al campus virtual? El campus virtual et permet editar i modificar el perfil de manera molt senzilla. Tota la informació que afegeixis et permetrà mostrar i presentar-te davant de la resta de la comunitat virtual. Per començar, has d'anar a Preferències i clicar. Un cop a les preferències del compte d'usuari, has de seleccionar Editar perfil. Com pots comprovar, la pàgina et mostra totes les opcions personalitzables, des de la descripció del teu perfil fins a la possibilitat d'enllaçar la teva pàgina web. Per començar l'edició del teu perfil has de clicar a General i se't desplegarà totes les possibilitats. Com pots comprovar, tens l'opció de canviar el nom però no el cognom. Per altra banda, sí que pots decidir quin nivell de privacitat pots tenir en quant a compartir el teu correu electrònic. També pots modificar paràmetres com la població, país, zona horària i afegir una descripció personal a través de l'editor. Pensa que serà el que veuran els altres usuaris quan consultin el teu perfil. Un cop completats els paràmetres generals, pots continuar editant clicant Imatge. Com pots comprovar, no tens cap imatge actual. Per tant, pots afegir una imatge nova. Per fer aquesta acció tens dos opcions. Una d'elles, clicant a la icona Afegeix i selecciona la font d'on vols agafar la imatge. A continuació, escoll el fitxer i confirma l'acció clicant Penja aquest fitxer. O si més no, l'altra opció és arrossegant i deixant anar el fitxer directament a l'espai determinat. Automàticament, visualitzareu la imatge carregada. Havent fet això, també tens la possibilitat d'afegir més informació clicant Opcional, com per exemple l'adreça web, identificadors personals com Skype, el departament on treballes, entre d altres opcions. No t'oblidis que quan hagis acabat has de confirmar tots els canvis realitzats clicant Actualitza perfil.